راه باش ما كتكون صالح بينك وبين الله راه كذلك يصلح الله لك بيتك يصلح قال الله تعالى عن زكريا عليه السلام وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه فإذا كان الإنسان صالحا من ثمرات الصلاح كيصلح لك الله الأولاد وتصلح لك المرأة وتا المرأة وتطيعك وكتكون تخاف الله فيك واللي لقى مراه كتخاف الله فيه غبر عليها تحفظه في ماله وفي نفسه ولا تخونه في عرضه كتحفظه هذه تهلا فيها فهي اغلى من الذهب والماس هذه هي المراه خص يتهلا فيها كاينين شيخو خوش كنقول لهم انا خشوش أعطي الله كنز منها صالحه وتيجي كاع ما عارف قيمتها ابدا تتصلي تتقوم الليل كذا تقولها ايه بلا تبدا يرض يضرب ويصرفق ويسب ويشتم كتقول له الله يهديك ولد الناس، هو كذا تقول لها يا مفضيه يا دفاعله يا تاركه وبك داير امك دايره انتبه راه الرجل الصالح المتقي لله اللي كيعرف الخير ديال نسيبه ما عمرك ونقولها لك ما عمرك تسب المراه ما عمرك دير هادي ما عمرك تسب المراه للزوجه اباها راه ملي كتسب لها باها راك يعني سلا ختاه ويحيى حرقتيها انت ما عارفش باش كتحس لان هاد الباه اللي كيصب ليه اللي كيسبو هاد الباه انت اللي كتسبوه هو مسكين اللي حرق عليها دمه ودم جوفه كما يقال وتعب عليها ها الزاويه صغيره ودايها مريضه يدوز ليها وقراها وكبرها وطعمها وسقاها وكساها وتعب عليها ومخل لا عليها مسكين ثم ملي تبغى تخرج من عنده كيبكي عليها بكاء شديدا لانه شكون اللي كيتاثر ملي كتبغى تخرج للعروسه المراه ولا الاب ولا الام؟ الاب اكثر علاش؟ لان الاب أجعل فيه الله تعالى هذيك الفلاذه بخلاف الام، الام, الأم كيختلط الفرح مع الحزن، فرحانه لها حيت تمشي عند راجلها وحازنه على الفراق وكتفرح الام دائما باش بنتها تدير دارها بيتها وتزوج اسرتها، الاب لا تأثر تقطع لداخل، انا حضرت للناس والله الذي لا اله غيره زوج وبناتهم تيبكيوا كاين ناس وحكاوا لي يا لك والله كنبكيو بحال الدراري الصوار صور يا ايها اللئيم هذاك الزوج اللي ما كيعرفش القدر ديال هذا الشيء وما كيعرفش القدر ديال نسيبه وديال صهرو صور هذا الرجل اللي عطاك هذه البنت وما ساخيش تفرق معاها لان فلذت كبده والرسول صلى الله عليه وسلم راه كان هكاك مع فاطمه واكثر كان يحبها حبا عظيما وكان يقول فاطمة بضعة مني يريب يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها من لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيت زوج بنت أبي جال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف واحد والو وغار عليها صلى الله عليه وسلم ويدافع عليها عند نسيبه علي رضي الله عنه وهو ابن عمه إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كذلك وكان يحبها كثيرا فلذلك خصكم تقدروا خصكم تقدروا الله يجازيكم بخير لا تكونوا لؤما ما يكونش فيكم اللؤم راك مريض راك راك لئيم راه ما فيكش الخير اللي كي اللي تيشتم الاب ديال الزوجه ديالو قدامها باك شمكار مكار باك هي سكيري باك مضر باك انا اللي عطيتو باك اش بقى ليك؟ الا عطيتيه كاع اش بقى ليك؟ تبطلون صدقاتكم بالمن ولا ذا؟ كما قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا؟ اش بقى لك ملي ملي كتمن؟ كيمن عليها راقيته كذا كاع ما عنده ومعدو الشبه وما عنده كاع حتى يخدم كاع؟ انا اللي جيتو انا اللي درت ليه انا اللي درت ليه وتيقعد مسكينه تيحرق فيها تيقطع فيها يعني تيقتل فيها قتلة هنا المراه تتدمر صراحه وتؤذى اذى شديدا والزوج العاقل هو اللي كيشوف العيب في بات المراه والله لا يذكره والله لا يذكره ويستر العيبه ولا يذكر الا الخير والله الا تيكون مظلوم وتيكون داك بات المراه كاع شتمو ساليه في التليفون تخاصم هو والمراه ويتصل به النسب ايمسخط الوالدين الله هكذا تنمشيك المحكمه ويسب فيه ويشتم فيه ومسكين ساكت وملي كيتصالحوا والله لا يذكر ذلك والله ديما يذكر نصيبو بخير ولا يذكر عنه الا الخير هذا هو الصهر المصلح الصالح ولذلك ملي كتوقع لك شي مشكل مع المراه ولا ملي كتمشي مثلا كتزور ابات المراه ولا موت المراه شوف وقف مع راسك وقول شوف هذا السيد مسكين هذه البنت كيفاش كبرها وكيفاش عطاها لي بال ملي تبي تخرج العروسة ولا انت باغي تجيبها تفكر هذاك الرجل راه نتوما ما كاتفكروش كاتنساو كتنساو, كتنساو مسكين كتفكروا غير امها ولا كذا وكذا لا هذاك الرجل نعم هذاك الرجل نعمس اولى بان يذكر بالخير واني جبتي ليه شي هديه دورتي معاه جبتي ليه شي جلابه دورتي معاه عطيته شي هديه عظيمه عمك بستي راسه راسو عمرك قلتي ليه شوف قال انت راه بحال الوالد ديالي وقلتي ليه لي راه انا شوف انا والله الا بك هاد البنت اللي عطاتيني عرفني طرف طرف من البضعه من, من جسدك يعني فلدات كبدك انا عارف ولكن كون على يقين انا راه بحال ولدك وهي بنتك راه الخير اللي تبغي لولدك بغيه ليا والخير اللي نبغي انا نبغيه ليك يعني وكات ترفع قدره ومن الأخطاء ايضا اللي تدمر المراه ان تشتم امها ايضا وتستعز بامها او لا تشتم ايضا الاخوات ديالها او لا ضرهم كاملها يا الناس الله يهجيكم الانسان راه كيتحاسب على الكلام اللي كيقول كي راه ما كانش الرسول ديالكم صلى الله عليه وسلم هكا راه الرسول صلى الله عليه وسلم عطانا واحد الميزان قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي الله يجزيكم بخير اللي غضب يسد لسانه بلا ما تبقى تتحتقر وتتهين راه اللي يقدر ابتليك الله اللي تحتقر الناس اللي التي احتقر تحتقر نسابك عندك عقل شوف النبي صلى الله عليه وسلم أش قال يقول صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من, من الشر أن يحقر أخاه المسلم معناه الحديث أنه يكفي الإنسان من الشر إلى كيحقر خوتو المسلمين فكيف بأصهارك؟